Bună ziua! Numele meu este Sarah și îmi imaginez că sunteți interesată să găsiți un tratament împotriva paraziților. Așa că, înainte de a cumpăra acest produs, rămâi până la finalul videoclipului, unde îți voi spune tot ce trebuie să știi despre detoxin. De asemenea, am și câteva avertismente foarte importante, așa că fii foarte atent la ceea ce am să-ți spun, astfel încât să nu-ți irosești banii și să nu-ți pui sănătatea în pericol. Deci, ce este detoxin? Detoxin este un remediu creat pentru cei care au eșuat în încercările lor de a elimina paraziții din organism. Este complet normal să suferiți de boli parazitare la un moment dat în viață, așa că să știți că nu este vina dumneavoastră. Chiar dacă luați toate măsurile de precauție necesare, îngrijirea lor poate fi totuși foarte dificilă. Prin urmare, dacă nu ați obținut încă rezultatele dorite și doriți să faceți acest lucru cât mai curând posibil, fără intervenții chirurgicale sau tratamente costisitoare, ar trebui să luați în considerare utilizarea unui remediu. În acest caz, detoxin este cea mai bună opțiune. Detoxin este compus din ingrediente dovedite clinic care sunt esențiale pentru eliminarea paraziților intestinali și a viermilor din corpul dumneavoastră. Prin administrarea detoxin, calitatea vieții dumneavoastră va crește dramatic. Veți putea în sfârșit să vă desfășurați activitățile zilnice, fără teama de a vă îmbolnăvi pe devâsă. Sau familia devâsă. Și vă veți simți mult mai confortabil în viața de zi cu zi. Detoxin a primit recenzi bune din partea medicilor din întreaga lume, ceea ce confirmă încă o dată calitatea și eficiența s-a ridicată. Medicamentul este natural și de bună calitate și nu provoacă efecte secundare. Clienții sunt mulțumiți de detoxin și mulți îl folosesc de mult timp. În ceea ce privește utilizarea detoxin, trebuie remarcat faptul că un efect bun și de durată necesită o utilizare regulată și corectă. Compania recomandă ca utilizatorii să ia medicamentul în fiecare zi. Dar aveți grijă! Dacă aveți de gând să cumpărați detoxin, un avertisment important de știut este că trebuie să fiți atenți la site-ul de unde îl veți cumpăra, deoarece detoxin este vândut numai pe site-ul oficial. Acest produs nu este vândut pe Amazon sau în farmacii. Așadar, pentru a vă ajuta, am lăsat linkul către site-ul oficial mai jos, în descrierea acestui video, pentru a fi sigur că cumpărați produsul original. Trebuie doar să dați click pe link și veți fi redirecționat către site-ul oficial al producătorului și veți putea plasa comanda. După ce ați completat formularul, așteptați un apel din partea unui agent care vă va confirma comanda. Vă rugăm să fiți atenți, deoarece numărul poate apărea ca fiind necunoscut. Dacă nu răspundeți la apel... Comanda DVS. Nu va fi procesată. Așa că țineți cont de acest lucru și, atunci când sună telefonul, răspundeți. Comanda vă va fi livrată la domiciliu în câteva zile și nu va trebui să plătiți produsul decât atunci când îl veți primi acasă. Detoxin este acum la un preț promoțional de 50%, dar grăbiți-vă! Mii de oameni din întreaga lume descoperă efectele uimitoare ale detoxin și comandă până la 6 unități sau mai multe în același timp. Pentru a menține calitatea produsului, sunt fabricate doar 1.500 de unități în fiecare an. Acest lucru înseamnă că cererea poate depăși rapid oferta. Prin urmare, va trebui să acționați rapid pentru a-l cumpăra înainte ca stocurile să se epuizeze. Asta este! Am vrut să înregistrez acest videoclip, în primul rând pentru a vă spune să fiți atenți la site-ul de unde veți cumpăra toxin și, de asemenea, dacă cumpărați produsul, faceți exact tratamentul și luați-le în serios. Nu uitați că problemele cu paraziții pot provoca complicații grave pentru întregul organism în lipsa unui tratament adecvat. Pentru a evita consecințele ireparabile în viitor, începeți tratamentul cât mai curând posibil. Sper din tot sufletul că acest videoclip v-a ajutat și sper, de asemenea, că detoxin vă va ajuta foarte mult să vă îmbunătățiți sănătatea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată!